Mariano, prin de îl gol pe Dragnea, cum a hotărât statul de drept ca el să fie presubliniere dintele PSD. Liderul PSD Francia, Mariano, prin a povestit lung ce a participat la o întâlnire cu fostul presubliniere dintele al unui Gabriel Oprea care i-a recomandat să îl susțin pe Liviu Dragnea pentru funcția de presubliniere din interimar al socialdemocraților, după ce Victor al subliniere i-a de dus demisia din această funcție. O prisubliniere an spune ce statul paralel el a susținut mai întâi pe Valeriu Zbona pentru această funcție, după care s-a sucit, pentru ce Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa partidului, în special de liderii de filiale teritoriale, pentru experiența pe care o avea în domeniul administrativ. Eu nu am participat la nicio întâlnire cu Ion Mochi Walk, eu am participat la o întâlnire cu Gabi Oprea, cu Zgonea sublinierei Liviu Dragnea. la acea întâlnire domnul Oprea mi-a recomandat sublinierei mie să îl susțin pe Liviu Dragnea, sublinierei a recomandat sublinierei lui Dragnea să fie foarte hotărât. Pentru ce statul de drept a hotărât ca el să fie presubiliere din tăle interimar al PSD? Cine era statul de drept? După ce lui Victor Ponta nu i-a subliniere IT, planul se ajunge presubiliere din tăle României, Pentru ce poporul sta e foarte inteligent, s-a întâmplat un singurul lucru, Poporul l-a respins, dar i-a pecelit col de pe toți ce a fost beiat de subliniere tept. Punct. Punta nu a iubit niciodată pre din ci de consilii judecene ce erau cei care îl tăregeau tot timpul de mânec să nu fac tot soiul de porcri, pentru ce noi suntem interfaca cu cecenii. Victor Ponta nu mai era presubliniere Dinte demisionase. Gabi Oprea a spus că meruat să sprijin pe Liviu Dragnea foarte clar, sublinierea lui Liviu Dragnea a spus, prietene, am vorbit cu statul de drept sublinierei. Statul de drept este de acord să fii presubliniere din al PSD, Nere. Sistemul s-a suscit în ultimul moment în ceea ce îl prive subliniere pe Dragnea, pentru ce statul de drept l-a susținut pe Zgonea de fapt. Dragnea avea susținerea membrilor PSD sublinierei a membrilor CXN, a afirmat-o prin subliniere AN, la Palatul Parlamentului, potrivit Ager Press. Potrivit acestuia, Dragnea a fost executat în momentul în care i s-a făcut dosarul politic sub a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, ca se poate să fie folosit pe viitor într-o combinație în care ar fi putut fi eliminat foarte usc sub Dacă cineva crede ce Dragnea are vreo lectur cu serviciile, în sensul negativ al lucrurilor, este nebun. Cum <fixi> Dragnea era viceprim-ministrul Guvernului Sudului? ca să scape de el într-un mod absolut oribil. I-au inventat procesul cu referendumul în urma ceruia a fost condamnat într-un proces politic penedrept la doi ani cu suspendare, a adugat el. Liderul CG France a arătat ce dragnea a ajuns vicepremier, în perioada în care Victor Punta conducea guvernul, la presiunea colegilor din partid, pentru ce era unul dintre cei care cunosc îi arătea foarte bine cum funcționează mecanismele administrației locale. Întrebat dacă Dragnea mergea la acele petreceri private organizate de SRI, opris subliniere an a spus, a mers ce nu avea un cotro, ce altfel se ducea la pus subliniere cerie dacă nu făcea ce spuneau ei. El a recunoscut ce în PSD se tecea pentru le era fric de dosare. Da. Dacă vrei, luacți foarte frumos, sublinierea i îl pun la dispoziție. Apelul pe care Victor Ponta l-a făcut la sentința mea de achitare în procesul pe care l-am avut sublinierea care a fost ordonat de Traian Vesescu. Deci Ponta a ordonat secretariatului general al Guvernului să scrie la sfârșitul apelului ce susține sublinierea oa din stanca de judecat ca să admit apelul dna subliniere i se procedeze la condamnarea mea în acel dosar. Da, Victor Ponta a vrut să mă bage în pus subliniere cerie. Victor Ponta este singurul care s-a ocupat de această chestiune, pentru ce el era componenta jocului care s-a făcut la vremea respectivă. joc în urma căruia a ajuns spre subliniere din TV PSD a susținut Mariano Pri Sublinierean. Se pete trecut, fostul presublivie al Alunpr Gabriel Oprea a afirmat ce nu a discutat cu fostul director adjunct al SREI Florian Coldea despre ocuparea funcțiilor de conducere în PSD, adugând ce l-a susținut pe Dragnea la Congresul formațiunii Politice din 2015. Adevărul este ce? Înaintea congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat subliniere-i m-a invitat la sediul PSD, spunând mi ce dore subliniere-te se ceva. I-am răspuns și la subliniere-te la sediul 1 din acea subliniere-i curte. Liviu Dragnea sublinieră: E foarte bine ce nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva. <fie> în schimb, la finalul discuției cu Dragnea, l-am sunat pe Val Zbonea, în contextul în care între cei doi era o competiție pentru numărul. Un <fie> subliniere e numărul doamne parti l-am sunat pentru ce am considerat că e funny play să discut deschis cu el despre acest subiect din păcate, la telefon mi-a răspuns domnul domnului Zmonea, care mi-a comunicat ce presubluiere din telecamerei deputaților, aflat la acel moment la Vila Raps din Neptun, este ocupat. Atunci am vetut palma cu Dragnea, i-am promis sprijinul meu, a scris-o prea pe Facebook. El a spus că la întâlnirea cu Dragnea de la un restaurant din capital a fost însocit de Mariano Pri, sublinierea subliniere, Ion sublinierea Ion în timp ce actualul lider social-democraților a venit împreună cu Vasile Dântu.